Altså, så Katrine betaler også 400.000, og så vil hun have baby. 400.000? Ja, 400.000. Okay. Altså, jeg skal igennem en, en graviditet, og så føde et barn, og så bare... ...give det til Katrine og Markus. rigtig mange penge. Barnet kommer til at få det fedt. Stort hus og takosi og... ...luksus. Frisk start for os. Det kunne vi godt bruge. Det er virkelig mange penge. Mener du det alvorligt? I får et nyfødt barn, som kun vil blive præget af social arv. Så nu tror du så på social arv? Ja. Prøv at høre. det er et meget almindeligt anerkendt synspunkt. Socialarv, meget moderne. Du er rimelig opsat på biologisk arv, der vil prøve at blive revidekaldt. Ja. Prøv overvise. Karoline, hun er et godt menneske. Hun har bare været lidt uheldig. Hvad er Ronnies ønske nyheder? er meget stabil. De har kendt hinanden siden den højskole. De, han elsker musik. Han har aldrig rørt alkohol, og han tager ikke stoffer. Joints er ikke stoffer. Joints bliver lovlige lige om lidt. Oh, kæft, altså. Helt ærligt. Kat. Partonbøben sagde også, at det ville være rigtig godt for os med et fælles projekt. Det var, han du kaldte den første klasse CDO, var ikke det? Han kan godt have rettet alligevel. Oh, kæft, Kat. Altså, du, vil, du vil du købe en baby? Nej, jeg vil ikke købe en baby, Det Det, det hedder familieadoption. Vi giver dem penge, hvis de giver os deres baby. Men, altså, Hvad hvis de ikke vil af med den, når, når den er blevet født? Vi sætter Nielsen til at lave noget jura på den. En kontrakt. Jura? Wow, det, altså, det, altså, det er slet ikke lovligt at betale roemøder i Danmark. Det er ikke det. Er, det er en adoption. Det er en familieadoption. Det er bare så, så Karve og Ronny ved, at det er alvor og at vi mener det. Jeg, jeg står midt i en, en, en kæmpe beslutning. Vi står midt i en kæmpe beslutning omkring Invest. Vi, vi kan vokse eller vi kan miste det hele. Det ved jeg godt. Så har, vi, så har vi bare blivet glade, altså. Hvad? Hvis vi, hvis vi får en baby, så har vi bare at, at blive lykkelig. Ja, selvfølgelig. Men så gør vi det. Mener du det der? Jeg ja, så lad os, lad os få en baby. Det gør så lykkelig. Men så gør vi det. Vi kan... Jeg får på os egne dække. Nej, nej, nej. Vi adopterer. Ja. Familie adopterer.